موزز سامئی نے کرام پیش خدمت ہے ایک غزل اس غزل کے خالق ہیں جناب ظفر گورکھپوری آپ کا تعلق بمبئی ہندوستان سے ہے بدن کجلا گیا تو دل کی تابانی سے نکلوں گا بدن کچلا گیا تو دل کی تابانی سے نکلوں گا میں سورج بن کے ایک دن اپنی پیشانی سے نکلوں گا میں سورج بن کے ایک دن اپنی پیشانی سے نکلوں گا نظر آ جاؤں گا میں آنسو میں جب بھی رو گے نظر آ جاؤں گا میں آنسو میں جب بھی رو گے مجھے مٹی کیا تم نے تو میں پانی سے نکلوں گا مجھے مٹی کیا تم نے تو میں پانی سے نکلوں گا تم آنکھوں سے مجھے جا کے سفر کی مت اجازت دو تم آنکھوں سے مجھے جا کے سفر کی مت اجازت دو اگر اترا لہو میں پھر نا آسانی سے نکلوں گا اگر اترا لہو میں پھر نہ آسانی سے نکلوں گا میں ایسا خوبصورت رنگ ہوں دیوار کا اپنی میں ایسا خوبصورت رنگ ہوں دیوار کا اپنی اگر نکلا تو گھر والوں کی نادانی سے نکلوں گا اگر نکلا تو گھر والوں کی نادانی سے نکلوں گا ضمیر وقت میں پی وسط ہوں میں پھانس کی صورت ضمیر وقت میں پی وسط ہوں میں پھانس کی صورت زمانہ کیا سمجھتا ہے کہ آسانی سے نکلوں گا زمانہ کیا سمجھتا ہے کہ آسانی سے نکلوں گا یہی ایک شہ جو تنہا کبھی ہونے نہیں دیتی یہی ایک شہ جو تنہا کبھی ہونے نہیں دیتی ظفر مر جاؤں گا جس دن پریشانی سے نکلوں گا ظفر مر جاؤں گا جس دن پریشانی سے نکلوں گا بدن کچل آ گیا تو دل کی تابانی سے نکلوں گا میں سورج بن کے ایک دن اپنی پیشانی سے نکلوں گا